سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید امیدوارم تا اینجای ویدیو لذت برده باشید توی این ویدیو قصد داریم در خصوص وبسایت سایت دات کام صحبت بکنید این سایت بسیار سایت مفیدیه برای کسایی که میخوان موضوع معامله گری رو خیلی جهدی توی کریپتوکارنسی دنبال کنن پیشنهاد می‌کنم که اگر علاقمند به موضوع معامله گری هستین حتما این ویدیو رو با دقت مشاهده کنید حتی قبل از اینکه ادامه بدیم من پیشنهاد می‌کنم کنم یه و کاغذ کنار دستتون بذارین یه سری نکته توش مطرح میشه که لازمی که یادداشت بکنین بعدا در خصوصش. بررسی بیشتری انجام بدید مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست شبکه های اجتماعی ما رو میبینید ویدیوهای ویدیو های در کانال یوتیوب و آپاراتمون به اشتراک گذاشته میشه. پیشنهاد میکن کانال یوتیوب ما رو با زدن دکمه سابسکرایب دنبال کنید ضملا با زدن اون دکمه زنگل اون کنار میتونید از آخرین اطلاعات و تغییراتی که ما توی سایت و کانالمون اعمال می به سرعت با خبر بشیم. خب بریم سراغ تشریح وبسایت بیت اینفو charts خب همونطور که مشاهده می‌کنید اسم سایت بیت چارتز دات کام هست ما این ویدیو رو برای بررسی کیف پول ثروتمندان بیت کوینی قبلا تهیه کرده بودیم اما قسمت های خاصش رو گفتیم بعد در خصوص ذریب هم بستگی هم یه قسمت دیگه رو گفتیم که من... این ویدیو ها رو توی کانال به اشتراک گذاشتم اما این سایت قابلیت های زیادی برای معاملگرها داره برای کسایی که میخوان بیان و در خصوص اینکه یک کوین رو چه زمانی بخرن، اصلا الان تو موقع خرید هست یا نه یا اینکه رسیده به نقطه ای که میخوان حال خالی کنند به اسطلاح بورسیا یا اینکه بخواد روند برگرده هست و خب بعد یکی تو این نقاط وقت کسی توضیح نمیکنه که وارده یه همچین کوین هایی بشیم خب همونطور که میدونید این سایت قابلیت هایی در خصوص معرفی قیمت ریش داره که قبلا توی ویدیو جداگانه با هم صحبت کردیم یه محاسبگره ماینینگ داره میتونید شما اگر تو حوزه ماینینگ کار میکنید اینجا از این ماشین حساب استفاده کنید میزان استخراجی که انجام شده و بر اساس هر کوینی که اینجا میبینید و اینجا هم لیست شده شما میتونید اطلاعات کامله در خصوصش به دست بیاری خب مطابق معمول ما میریم سراغ همیشه اون اولین ارزی که وجود داره چون خیلی مشهور هم هست حس بهتری میتونن داشته باشن دوستان تا اینکه من برم مثلا سراغ این کوینایی هایی که عملا میتونیم بشون بگیم مثلا شیت کوینن یا نون من خب با کلیک روی بیت کوین ما وارد یه صفحه جدید میشیم ولی قبل از اینکه این, این رو انجام بدم ما دو تا قابلیت دیدیم یکی بحث اون که پول ثروت اون یکم بحث کوریلیشن این کوریلیشنه به شما این ار... امکانو میده که اون سبد دارایی که دارید میچین با ریسک مدیریت شده ای این کارو انجام بدین من روی این که کلیک بکنم وارد یه صفحه میشیم که یه جدول متقاطع هست ارتباط هر کدوم از اینا رو با همدیگه داره به ما نمایش میده پیشنهاد میکنم اگر ویدیو ی ذریب همبستگی رو تا اینجا ندیدین حتما بهش مراجعه بکنید این ویدیو ویدیو بسیار با ارزشیه و میتونه شما رو در انتخاب یه سبد بهینه کمک بکنه خب برگردیم سر همون بیت این فور من روی حالت ورتیکال قرار دادم اینو الان روی بیت کوین کلیک میکنم وارد صفحه اطلاعات بیت کوین میشم همانطور که میبینید نوسان قیمت رو داره توی بازه یک ماهه به ماه نشون میده ما اینو میتونیم از ابتدا تا الان بکنیم میتونیم در یک سال گذشته ببینیم که همون حدود 8700-8600 با یه دامن نوسان مثلا اینجا چقدر بوده قیمت 6700 بوده یه حدود 2000 دو دلاری نسبت به این مبلغ در حال نوسان بوده الان که با هم داریم صحبت میکنیم مارچ 2020 بیست, بیست هست خب همونطور که از بالا میبینید توتال کوین رو گفته 18 میلیون خورده ای اومده از اون 21 میلیونی که با هم صحبت کردیم ارزش بازاری این کوین رو داره میگه و اطلاعات قیمتیش رو همونطور که میبینید توی حتی اینجا مور هم که بزنیم یه سری اکسچنج دیگر رو برای ما باز میکنه مثلا کراکان هشتزار و 2 دهم دلار قیمت یه بیت کوینه خب این تفاوت قیمت از چی ناشی میشه از اندازه اون بازار اندازه اصلا نوع اکسچنج چیه اگر علاقمند به این مسئله هستین که درک دقیقی از این موضوع پیدا بکنید بهتون پیشنهاد میکنم ویدیویی که در خصوص مقایسه صحیح و انتخاب های مناسب برای مقایسه یه اکسچینج یا بروکر رو انتخ... معرفی کردیم و مشاهده بکنیم اون تو دقیقا دلیل رو میگم و فرصت آربیتراجی که بین این وجود داره از این بخریب اون یکی بفروشی هم تو دلش مستطر هست خب اسکرول میکنیم میایم پایین معادل حالا یه یورو نمیدونم دلار و ین ژاپن و حتی یو اسدی تی تو که بتون گفتم یه استیبل کوین هست به نام تتر که ویدیو جداگانه در این خصوص تهیه کردیم در خصوص استیبل کوین پیشنهاد می کنم حتما رو ببینید برای اون کسایی که میخوان وقتی که بازار تو نوسانات زیاد هست یا اینکه میخوان یه مدتی از بازار کنار باشن توصیه میکنیم کنیم کنید به این استیبل کوین ها که تق... از اسمش مشخصه استیبل ثابته شما چیزی از دست نمیدین و بتونید مثلا توی بازار دیگه توی همون کونیا توکن یا کون توکن های دیگه وارد بشین این, این میمونه این مثال این اس ای که شما به وقتی که سهمتون رو تو بازار سرمایه میفروشین موجودیتون نزد کارگزار خواهد موند tie به علاوه سه بهتون امکان این نمیده که برداشت بکنین ولی تو فاصله دوم دوباره میتونین یه بخرید دیگه شما که نمیخوایم بیاد تو حسابتون هی هی کارمز بدین بابت این کریپتو کارنسی هی بفرستین دوباره تو حساب بروکرتون میتونین نزد بروکر باشه اما در قالب استیبل کن. بسیار نکته مهمی برای اونه که معامله گرای حرفه ای هستن و میخوان به صورت حرفه ای این کار انجام بدن پیشنهاد می کنم حتما اون ویدیو رو هم مشاهده کنید اسکرول میکنیم میایم پایین میاد مثلا بیت کوین سنس هایی که در 24 ساعت گذشته ارسال شده اوریج ترانزکشن هایی که وجود داشته و حتی ترانزکشن فی رو به ما نمایش میده من اینو باز میکنم توی صفحه جدا جداگانه که بعد با هم بریم ببینیم و این ترانزکشن فی خیلی مهمه در فکر میکنم بالاترین حالت بازار یه چیز حدود 50سه4 دلار ارزش یه ترانزکشن فی بوده این خب وقتی که انقدر میره بالا یه خورده نگران کننده است دیگه تو ویدیو ATH که اصلا ATH چی هست چه جووری به من میتونه کمک کنه تو معامله گری کاملی این رو توضیح دادم که پیشنهاد میکنم این هم باز ببینید این بالا براتون کاردش می کنم سمت راست بالا تصویر خب بلاک سایزار داره به ما میگه پاداشی که پرداخت میشه مثلا یک و پونزه صدامه درصد هست سختی شبکه. سختی شبکه هم یه دونه دیگه از اون فاکتورایی که به ما کمک میکنه توی خرید و فروش وقتی سختی میره بالای خورده باید نگران باشیم چرا چون شاید ناامیدی به شبکه بیشتر بشه اینو بخوان یه سری ماینه را خارج شن از بازی یا حتی از توی شبکه توضیح اینا نکات مهمیه که ارتباط مستقیمی با معامله گرد داره هش بیتکوین بیت کوین ماینینگ پروفیتابیلیتیه هرچند که حالا این تاپ 100 ریچست رو قبلا با هم دیدیم در قالب سرکش ویدیو سرکشی به کیپول پول داره چیز جالبی بود که ببینیم چه خبره اون تو آدرس فعال اینم نکته مهمیه به ما کلی اطلاعات جالبی میده چقدر کیف پول فعال وجود داره از تعداد کل کیف پول ها این به ما اون حس میده که بازار به کدوم سمت داره میره و رو اون ای چه چجوری میتونیم نسبت به این تصمیم گیری کنیم و از همه مهمتر این توییت هایی که تو توییتر انجام میشه اینا تو گری با هم بیشتر بهش میپردازیم ولی اطلاعاتی که اینجا میده برای ما اطلاعات ارزشمنده تاکیدمون به این سایت اینفو چارتس بیت اینفو چارتس اینه که این اطلاعات وقتی به صورت خالص و ریل در اختیار شما قرار میده شما تمام ابزار لازم برای تصمیم گیری نسبت به خرید و فروش خواهید داشت بازم تاکید کنم ما فقط داریم به شما آموزش میدیم که به بخرید بفروشید هیچ کدوم از ویدیوهای ما تأکیدی بر خرید و فروش یک کوین یا توکن خاصی نیست و از هیچ کدومشون هم تعریفی نمی کنیم. فقط بحث بررسی و آموزشو داریم تصمیم گیری گری کل این ریسک بر عهده خود سرمایه گذار هست خب همونطور هم که می بینید این اطلاعات دیگه هم در اختیارتون قرار میده اینجا بریم بالا من میرم سراغ دونه دونه اون صفحهاتی که با هم باز کردیم یه ترانزکشن فی داشت همونطور که میبینید الان یه همچین نموداری نشون میده این ترانزکشن فی رو من تو حالت لگاریتمی قرارش میدم این تفاوت لائنیر و لوگاریتمی رو قطعا میدونید اگر نه من اینجا فقط یه کوتاه توضیح بدم شما مثلا یه سهمی رو خریدید به قیمت من ریالیش توضیح میدم. شما خودتون تعمیم بدین به دلاری. به قیمت هزار ریال یعنی 100 تا تک این سهمه از هزار ریال میشه دو ریال چقدر روش کرده؟ درسته هزار حالا یه سهم دیگه رو خریدی 300 ریال این رشد کرده شده حالا یه سهم دیگر رو خریدی 3000 ریال رشد کرده شده 4000 ریال چقدر رشد کرده؟ یه چیز حدود دقیق 1000 ریال این 1000 ریال با اون 1000 ریال یکی اما تاثیرش چیه؟ شما تو حالت اول 100 درصد رشد کرده تو حالت دوم 33.33 درصد رشد کرده تفاوت این رشدها توی اون بیهیویر فایننسه اون مالی رفتاری که معامله گران و دارندگان این کوین و توکن توی بازار یا اون سهام توی بازار نسبت به قیمت‌ها و گراه های معاملاتی که براش به وجود میاد دارن ضمناً اون ساپورت و رزिस्टنس‌ها به این بسیار توی این حوزه برای تحلیلگره تکنیکال بررسی می‌کنن بسیار مهمه پس حتما رو حالت لگاریتمی قرار بدین که بتونید درست تحلیل بکنید همونطوری هم که مشاهده می‌کنید متوسط اینجایی خورده سخت گرفته میشه متوسط رشدی که من روی لاینر برش کرده که راحت نمودار بزرگتره متوسط چیز به شما نشون میده خب الان اومدم دقیقا بالاترین مبلغی که بابت ترنزکشن فی گرفته شده پنجا پنج و شونزه سنت بوده در تاریخ بیس و دوازده دو هزاره هفته که قیمت کوین به حد اکثر قیمت خودش رسیده بود خب اونجا مید شد حس بزنی وقتی که شما در مثلا یه وازه کوتاتری رذشین مثلا یه چیز حدود 5 دلار میدادی یا حتی قدیمی تر از اون به یک و نامه دلار میدادیم که دفعه پنجاه برابر میشه یه مقدار بعد ترسید حالا کجا باید خالد شد یه ویدیو دیگه در خصوص تقاطع تلایی خواهیم داشت که روی برای تحلیلگر تکنیکال بسیار مفیده رو بحث استفاده از مکتی حالا نکاتی که مرتبط با اینه که خب اونجا میتونه به شما اطلاعات با ارزشی را ارائه کنه یه سری هم فلگ میبینید اینجا که مثلا گفته این BTC اینجا بیت کوین کش یه هارد فورک خورده اینجا BTC یه بحث هافینگش بوده یه ویدیو دیگه هم در خصوص هافینگ داریم این بحث خیلی مهمه متواقه اطلاعات هیستوریکال این داستان نیش شدن پاداش بیت کوین باعث میشه که قیمتش رشد بکنه حالا یه تحلیلی وجود داره که این در آینده هم میتونه اتفاق بیفته تو خرداد 99 399 این اتفاق خواهد افتاد و شاید قبل از اون شاهد این رشد باشین در نظر داشته باشین این فقط یه پیشبینی پیشگویی نیست میتونه پس با یه درصدی احتمال محقق بشه و هر کدوم از اینا وایسین اطلاعاتی در این خصوص بهتون میده. خب اینجا هم همینطور که میبینید اون اطلاعاتی که قبلا خوندیم رو میتونید ببینید روش هم حتی میتونید کلیک بکنید. برید جلو اطلاعات تکمیلی رو ببینید و در خصوص تکنیکال اندیکیتر ها این اومده یه سری اطلاعات بر اساس پای قیمت داده. میتونید عوضش بکنید. بیایید مثلا سیمپل موینگ آوریژش بذارید. یا اینکه مومنتوم استفاده کنید. یا ریلیتد ستر ایندکس بذارید و بعد نسبت بهش تحلیل داشته باشیم میبینید که بین مثلا هر موقع این توی بازه مثلا بین سی اگر یه خطی بکشیم حدود مثلا یه خود بیشتر از سی هم میشه مثلا سی و پنج تا یه چیز حدود 80 85 در حال نوسان هست این نمودار این خطای رو من میکشم شما تو تحلیل تکنیکال میدونین وقتی توی کانالی میفته رنج میشه اصطلاحا میتونید ازش نهایت استفاده رو تو داانهه نوسانگیریتون ببرید و تایم فریم مد نظرم باید در نظر داشته باشیم این پریودی که اینجا هفت روزه شما میتونید به 14 سر سی و 90 روزه تغییر بدین تغییراتش روی چارت مشاهده می کنید اینا دیگه تماما بحث های تحلیل تکنیکال که پیشنهاد میکنم به این موضوع جدی تر بپردازیم. خب اینا ورش به حالت قبلیش پس در بالاترین حالت 55 و دلار رو 14 سنت. شون سنت اصلاح میکنم 55 دلار 16 سنت هزینه بوده که بابت یه ترانزکشن فی از معاملگرا توی شبکه بیت کوین دریافت شده بریم سراغ بعدی نمودار بعدی در مورد سختی شبکه از همونطور که می‌بینید هی سختی شبکه رفته بالا یک کاهشی داشته رفته بالا کاهش داشته رفته بالا حالا باید ببینید به چه صورتی ادامه خواهد یافت که میتونید اینجا هم از همون نمودارهای مختلفی که اینجا در نظر گرفتیم استفاده بکنیم رو توضیح دادیم همونطور که می‌بینید حالا یه مقداری بعضن فرمتشون متفاوت میشه ولی خب به هر به شما کمک میکنه که اطلاعات بیشتری در این خصوص به دست بیارید مورد بعدی در خصوص آدرس‌ها Bitcoin Active Addresses Historical Chart حد در بالاترین شرط قیمتی یه چیز حدود اگر بتونیم روی نمودار خوب وایسیم بالا بر یک میلیونه ولی یه خور سخته وقتی که می توی این داره به این صورت شما این کار رو انجام بدین بالا بر یک میلیون آدرس فعال بوده و الان که داریم با هم صحبت می کنیم یه چیز 720 هزار تا آدرس فعال توی بیت کوین وجود داشته خب رشد این هم نشون میده که بازار با اقبال مواجه شده باز با قرار دادن این دیتا. توی این نمودار که مربوط به تکنیکال ایندیکیتور ها هست میتونید نسبت به این تحلیل اقدام بکنید با بازه زمانی توی مد نظر قرار بدین و اینکه ببینید به چه صورتی میتونید از این اطلاعات برای تحلیل رشد قیمتی استفاده کنید نکته مهم و آخری که میخواهم خود بهتون بگن در که انجام شده این همون بحث پربیننده ترین ها توی بورسه می‌بینید وقتی که به حد اکثر توییت رسید، چیز حدود چقدر بوده؟ اگر دوباره ما رو یاری کنه اینجا بتونیم ازش استفاده کنیم، والا سخت شده. دیگه بالا بر بالای 120000 تا 128000 تا توییت در یک روز انجام شده. 11 12 2017 بوده و همینطور یه دفعه رو نزول کرده تا اومده به اینجا. بعضی جاها هم که می‌بینید پیکی زده، مثلا این پیک اینجا یه رشد قیمتی داشتیم. یعنی که توجه بازار بهش جلب شده. در نظر گرفتن این و اون پترن های پیش بینی روند آتی تغییرات حالا قیمت یا تعداد این توییت های که انجام شده بر مبنای تحلیل تکنیکال به شما میتونه کمک بکنه که یه پیش بینی از آینده داشته باشیم بازم دارم میگم پیش بینی اینا پیشگویی نیستش پس با یه ذریبی احتمالی میتونه به وقوع بپیوند یا اینکه فیل بشه به حال این سایت اطلاعات کاملی در این حوزه راه ارتباطی سعی کردیم توی این ویدیو برای شما توضیح بدیم بقیه مواردی هم که قبلا در ویدیوهای دیگه تیه شده بهش ارجا دادیم امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین اگر پسندیدین پیشنهاد میکنم که حتما ما رو لایک کنید و با اشتراک اون برای سایر دوستاتون و در سایر شبکه اجتماعی ما رو در توسعه شبکه اعظامون کمک بکنید با زدن دکمه سابسکرایب و زدن اون زنگوله میتونید از آخرین ویدیوها با خبر بشین زمنان ویدیوهایی که اینجا میبینید براتون به اشتراک گذاشته شده به شما رو میتونه در ادامه مسیر کمک بکنه امیدوارم که لذت برده باشید خدا نگهدار